Учитель фізкультури і тренер з лижного спорту сільської школи Анатолій Мельничук на власному тракторі підкопує картоплю. Розповідає, трактора він склав власноруч зі старих деталей. Шукав де на металоломах, де кому вже було не потрібно, збирав і так його складав потихеньку. Це вже модель трактора Т-25. Я докупив до мотора стандартного Т-25 коробку, мост, от, кабіну там, з другого трактора. Трактором, каже, виконує всі польові роботи. Практично все – садить, сіє, копає, підгортає, ну, ну все, що треба в хозяйстві. За його словами, це вже другий трактор, якого він склав сам. Раніше там у мене був трактор повністю саморобний. Там були запчасти з машини, газ 51, газ 52, от, з тракторів різних. Спочатку односельці, каже, дивувалися його агрегатам, та потім звикли. Трошки там. Дивувалися, там, і назви їм різні давали тим тракторам, але побачили, що воно працює і нормально. Світлана Поробок, Олександр Горішевський – Новини на Суспільному. Хмельниччина.